יש לנו כאן מקרה מאוד מעניין. בשני צידי המשקל יש לנו מסה מסתורית, אנחנו נגדיר כי המסה המסתורית בעלת מסה y. רק כדי להראות שזה לא תמיד x. זה יכול להיות כל סימון, כל עוד ניתן לעקוב אחר הסימון הזה, אבל לכל אלה יש את אותה מסה, זאת הסיבה שכתבנו y על כולם. יש לנו גם קטנות של 1 קילוגרם בשני צידי המשקל. הדבר הראשון אותו נרצה לעשות, אנחנו נעשה שלב אחר שלב וננסה למצוא מהי המסה המסתורית. אבל הדבר הראשון שנרצה לעשות, האם חשבתם על כך, כיצד ניתן לייצג את זה באופן אלגברי? בכל זאת, עם קצת מתמטיים, ניתן לייצג את מה שנעשה על המשקל. כאן יש לנו שלושה Y ושלוש מהקוביות, והמסה הכוללת שווה ל-Y הזה. וכאן אנחנו חושבים שיש לנו נראה, יש לנו שבע קוביות, ממש כאן ניתן לכם כמה שניות לעשות זה. נחשוב על המסה הכוללת שכאן יש לנו שלוש קוביות במסה של y, תהיה להן מסה של שלושה y, ויש לכם גם את שלוש הקוביות עם של 1 קילוגרם. אז המסה שלהן תהיה 3 קילוגרם, וכאן יש לנו קובייה אחת עם מסה של y קילוגרם, אז יהיה 1 y שלנו כאן, לא היינו חייבים לכתוב 1y, אז אנחנו לא חייבים לרשום. לרשום y זה אותו דבר כמו 1y, כלומר יש לנו כאן y קילוגרם ויש לנו שבע כאלה, רואים? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ברור, 7 כאלה, קיבלנו כאן וואי ועוד 7 קילוגרם באגף הימני. ושוב פעם, זה מאוזן, המשקל מאוזן, המסה הזאת, המסה הכוללת שווה למסה הכוללת הזאת. אנחנו יכולים לכתוב סימן שוויון, ממש כאן, זאת נקודת התחלה טובה. אנחנו הצלחנו לייצג את המצב הזה, המצב היומיומי הפשוט הזה. אתם יודעים. פעם, בימים ההם, כאשר אנשים באמת נאלצו למצוא את המסה של דברים, נניח בחנות תכשיטים או כל דבר אחר, הם באמת עמדו בפני בעיה כמו זאת. אנחנו הצלחנו לייצג אותה באופן מתמטי. הדבר הבא שלנו לעשות, מהם השלבים ההגיוניים הבאים? איך נצליח לפשט את זה קצת? אתם יכולים פעם נוספת, ניתן לכם כמה שניות לחשוב על כך. הדבר המיוחד באלגברה יש זה יהיה חוקי בהחלט. אפשר גם לשאול למה שלא נסיר אחד מהוויים האלה משני הצדדים. גם זה יהיה ממש חוקי. אנחנו יכולים לעשות את זה בכל סדר שנבחר ונבחר אחד מהם. נחליט כי בהתחלה נסיר, נחליט כי היא נסיר בהתחלה את הוויים האחד האגפים. רק כדי שנדגיש מה that we're going to learn, we're going to learn that all the why's are those that are in one graph. The path is better in the other. We don't want all the why's to be in one graph. We want to be able to separate why from all the graphs. If they're going to separate why from one side, it's going to be a problem. It's going to be אנחנו נוריד Y משני האגפים, נחסיר Y מהאגף השמאלי ונחסיר Y מהאגף הימני. זה בדיוק מה שעשינו, המסה יש לה Y מסה, אנחנו לא יודעים מה זה אבל אנחנו הוצאנו את זה. הרמנו את הקוביה הזאת, את הקוביה הקטנה וכך באגף השמאלי, עם מה נשארנו, עם מה נשארנו באגף השמאלי, אתם יכולים לקחת את זה מתמטית אתם אפילו יכולים להרים את זה כאן ותביטו כאן למעלה ותראו אם שלוש ממשהו ולקחנו אחד מהם אם אחד מהם נשארנו עם שתיים הדבר כלומר נשארנו עם שני uai ממש כאן, אתם רואים את זה היו שלוש נפטרנו מאחד ונשארנו עם שתיים עדיין נותרו שלושת הבלוקים הצהובים יש לנו שלושת הבלוקים הצהובים עדיין באגפיות הם נהיה לנו uai הורדנו את ה uai לא נשארנו uai בכלל אנחנו יכולים לראות את זה ממש האחות והורדנו בדיוק את אותה מסה משני צדדי, המשקל האדי נהיה מאוזן. הוא היה מאוזן לפני, הורדנו בדיוק את אותו הדבר משני הצדדים, לכן המשקל אדי נהיה מאוזן, זה יהיה שווה לזה. זה מתחיל לראות יותר דומה למה שראינו בשיעור הקודם. נשאל אתכם, מה עלינו לעשות מהנקודה הזאת? מה אפשר לעשות מהנקודה הזאת כדי לפשט את זה יותר? או אפילו עדיף, חיρχ שבו על כך שאתם רוצים לבודד את הווי מהאלה שבאגף השמאלי. ניתן לכם כמה שניות לחשוב על כך. אם אנחנו רוצים לוודד את ה-Y'임 האלה שבאגף השמאלי, את שני ה-Y', הכי טוב זה להיפטר מהשלושה האלה, להיפטר משלושת הבלוקים האלה. למה שלא נעשה זאת? שלושה בלוקים מהצד הזה, אבל אנחנו לא יכולים סתם ככה להוריד זה מהצד הזה מבלי לשמור על אנחנו חייבים לעשות זה גם בצד הזה, אנחנו חייבים להוריד שלושה בלוקים. אנחנו נוריד שלוש מהצד הזה, ונוריד שלוש מהצד הימני לכן באגף השמאלי, בצד השמאלי, אנחנו צריכים נשאר רק עם שני בלוקים בעלי מסה Y. המסה הכוללת שלנו תהיה כעת שני Y, זה 3 פחות 3 שווה ל-0, ואתם רואים זאת כאן. נשארנו כאן רק עם שני Y, לכן האגף הימני נפטרנו משלושת הבלוקים. נשארנו רק עם ארבעה מהם, קיבלנו כעת כשניים ממסות ה-Y האלה שווה ל-4 ובגלל שעשינו אותו דבר בשני הצדדים, המשקל עדיין מאוזן. כעת, איך נפתור את זה? אתם בוודאי מסוגלים לפתור את זה בראש, יש לכם 2 כפול משהו שווה ל-4. אתם לחשוב מה זה, אבל אם אני רוצה להישאר נאמנים למה שעשינו עד כה, בואו נחשוב על זה. יש לנו 2 ממשהו ששווה למשהו אחר הזה. מה אם שני הצדדים 2 סליחה, סליחה, מה שני הצדדים בחצי, או בצורה אחרת נחלק זה 2 אם נכפיל את האגף הזה בחצי, אם נוריד חצי מהמסה הזאת, או נשיר חצי מהמסה הזאת, יש לנו כאן רק בלוק אחד, ואם נשיר חצי מהמסה הזאת שכאן, אנחנו צריכים להוריד חצ... שני... שניים מהבלוקים האלה שכאן. מה שעשינו כאן, אפשר להגיד כי הכפלנו שני אגפים בחצי, סתם לשם הגיוון. אפשר גם לומר כי חילקנו את שני אגפים בשתיים. באגף השמאלי נשארנו רק עם של y ובagara הימני נישארנו במשה של ארבעה חלקים של שתים, כשזה שתים. ו even a pair, we can write a sign of the lion, which is a mishkal neuzan. We did a little bit of that thing on both sides. We had half of what was on the east side and half of what was on the west פתרנו משהו שבעצם לא היה כל כך קל לפתרון, או לא נראה כל כך קל בהתחלה. חישבנו כי המסה המסתורית שלנו, וואי, שווה ל-2 קילוגרם. ואתם יכולים זה. זה ממש כיף לגבי אלגברה. זו העובדה, כי ברגע שמגיעים לנקודה הזאת, אתם יכולים ללכת אחורה אל המקור, המקורית שפתרתם, ולבדוק כי זה הגיוני. בואו נעשה את זה. בואו נבדוק האם הבעיה המקורית הגיונית, וכדי לעשות זאת, נבקש מכם לחשב. כעת שאנחנו יודעים כי המסה Y 2 או 2 קילוגרם, מה המס הכוללת שיש בכל צד? נחשב את זה, יש לנו כאן 2, ממש כאן זה 2 קילוגרם, נעשה זה בצבע סגול, זה 2. זה 2 וזה שתיים. ויש לנו 6 קילוגרם ועוד השלושה האלה. יש לנו 9 קילוגרם בצד השמאלי. ובצד הימני יש לנו 7 ועוד 2, שזה 9. זאת הסיבה כי זה מאוזן, המסה המסתורית שלנו, יש לנו 9 kilogram בכל אחד מהצדדים.